Вимушена переселенка із Зачатівки, що на Донеччині, має інвалідність третьої групи, тож вибиратися із вщент розбитого села їй було вкрай важко. «Я узнала, що люди так мимо їхали, я вже просила їх, щоб вони мене взяли. Щоб вони мене взяли до Бердянська. Я не знала, чи проїду я взагалі там нас і обискували, мене. Його інвалід, я спалка, мене обіскували, як я там позна. Ну Бог міг, принес. Я приїхала в Бердянськ в общежитті, то поселилася. Там пропуска взагалі немає. Теж почали видумувати ту фільтрацію, я чу там виїхала в Бердянськ. І приїхала, і там теж, зв'язку нема. Чудом я виїхала і це візнала про цей калідор, який вас вивіз, гуманітарний. Жінка згадує, із 25 лютого сиділи у селі у підвалах, без їжі, води, світла, газу та мобільного зв'язку. Дуже все розрушено, дуже все. І сиділи і не гуманітарки, хоч вони казали, чекали ту милостиню, що вони нам перевезуть. На що воно нам? Ми отримали пенсію, ходили в магазин, жили, їли, все в нас було. Тепер і там нема покою, і зараз стріляють. ДНР напиваються і ходять по дворам ще стріляють. Ми боялися вийти, ми спали в Одежі, хоч і вдома. Боялися вийти, ночі взагалі страшно. І днем теж, та ужас. Жінка каже, із Зачатівки багато хто виїхав. Залишились тільки літні люди. У неї там залишилась сестра. Вона теж боїться і плаче, ну, ну, вона з чоловіком ще не лишається, куди як виїхати, не знаю. Я б просила, як мені не страшно, якби ви знали, важко мені спалка, палками, мене з ногами проблеми. Я бросила все, я не змогла там більше, не змогла більше там бути. За словами вимушеної переселенки, далі планує прямувати до Львова, де у неї живуть родичі. Новини на Суспільному Запоріжжя.